Ökös csajok előnye, bárkit meg is kapnak, Szétteszi a lábát, a zsetonok csak hullnak. régen nehezebb volt, a fiúk mindig mentek, addig jártak hozzá, míg nem kapták őket, felveszi a sortot, de szint van, pucsit is egy nagyot, bárkit meg is kaphat, csorgatódjon nyálat, lehet álom marad, csak interneten nézed, tangában is pózolnak, álmodozni lehet, ott van neked Lanárod, ingyenes is bátya, nemet neked nem mond, minden péntek este, máson jár a csajszí, élvezi az életet, vagyis ő ezt hiszi, nem számít pár. Sokat, a személyiség tisztelet, legyen kocka hasad, legyen jó nagy biceps, fejedben már ott van, Mit is tenni a bele? Kereksegét nézed, az internetet merkel, szakít valakivel, két tapulva máson, milliókat keresi, egyre többet látom, felveszi a sortot, dekoltázs az van, pucsit is egy nagyot, bárkit meg is kaphat, Dögös csajok előnye, bárkit meg is kapnak, szétteszi a lábát, a zsetonok csak hullnak, régen nehezebb volt, fiúk mindig mentek, Addig jártak hozzá, míg meg nem kapták őket, Dögös csajok előnye, bárkit. Itt meg is kapnak Szétteszi a lábát Zsetónok csak hullnak Régen nehezebb volt Fiúk mindig mentek Addig jártak hozzá míg meg nem kapták őket Bőgeted a motort Csörgeted a kulcsot Belleted egy szőke Egyből le is kapott Belenéz a szemedbe, és azt mondja neked: számára te leszel. Az egyetlen egy szerelme. Aranyások vannak. Aranyások lesznek. Számládón az egyenleg. Lesz az ő nagy szerelme. Minden péntek este. máson jár a csalzi, Élvezi az életet. Vagyis ő ezt hiszi. Dögös csajok előnye. Bárkit meg is kapnak. Széteszi a lábát. Zsetonok csak kulnak. Régen nehezebb volt. Tiuk mindig mentek. Addig jártak hozzá, míg meg nem kapták őket. Dögös csajok előnye. Bárkit meg is kapnak. Széteszi a lábát. Zsetonok csak kulnak. Régen nehezebb volt, fiúk mindig mentek, addig jártak hozzám, míg meg nem kapták őket.